درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شمایم با درس چهار از سری درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با ترجمه و توضیحات فارسی. دوستان در نظر داشته باشید که تکرار سه باره عبارت ها و جملات و اصطلاحات در این دوره و در این سری از درس ها برای این است که شما فرصت کافی برای رونویسی، روخانی و همچنین بیان و تکرار عبارتها و جملات داشته باشید و همچنین بتونید صدای خودتون و نحوه بیان خودتون رو که زبط کردید با بیان اصلی و نحوه تلفظ در این درسها مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی که در تلفظتون و بیانتون وجود داره رو بتونید پی ببرید و بتونید اونها رو رفت بکنید و اصلاح بکنید تا منجر بشه به تقویت قوای سپیکینگ شما و نتیجه خوبی از استفاده و تمرین با این درس ها بگیرید بسیار خوب دوستان بپردازیم به یکی دیگر از درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی. Welcome Welcome. خوش آمدید. Welcome. Bullshit. Bullshit. مزخرف. چرت. Bullshit. Please join us. Please join us. لطفاً به ما ملحق شو. Please join us. Premature baby. Premature baby. بچه نارس یا نابالغ بچه تازه به دنیا آمده. Premature baby. Private ballot. Private ballot. ان ای شخصی پرائیویٹ پیلٹ کوائٹ ا پارٹی کوائٹ ا پارٹی عجب مہمانگی کوائٹ ا پارٹی ریڈیوسنگ کاسٹس کاهش دادن هزینه ها Reducing costs Right this way Right this way از این طرف دقیقاً از این طرف بفرمایید Right this way See آی to آی. See eye to eye. یعنی همدلبودن. See eye to eye. See who is it؟ See who is it؟ ببین کیه See who is it She gave birth she gave birth یعنی او به دنیا آورد تولد به یک نوزاد داد She gave birth She seems nice. She seems nice. او به نظر خوب میاد. She seems nice. شی told, told you? او بهت گفت، با لحن سوالی داریم بیان میکنیم. شی told you? او بهت گفت. She told you. شودای وایت شودای وایت آیا من باید صبر کنم آیا من باید منتظر باشم شودای وایت سکیت کلاس سکیت کلاس یعنی پیچوندن کلاس دو در کردن کلاس کلاس رو نرفتن سکیت snap out of it، snap out of it. یعنی تمومش کن. از این حالت بیا بیرون. snap out of it. so I broke his car. so I broke his car. پس من هم ماشین او رو شکستم. So I broke his کار. So un-observant. So un یعنی خیلی بی توجه. So un -observant. Someplace else. Someplace else. Yani ye ye Someplace else. Something else. Something else. Yani ye something else somewhere else somewhere else یعنی یک جای دیگه somewhere else stop nonsense Stop nonsense. چرنگویی رو بس کن، تموم کن. Stop nonsense. Stop the fight. Stop the fight. یعنی اون مبارزه رو تموم کن یا تموم کنید. Stop the fight. Strike a light. Strike a light. یعنی بابا ایوال دمت گرم برای تشویق استفاده میشه. Strike a light. such a people، such a people، یعنی عجاب آدمایی، عجب آدمایی آدم پیدا می such a people، take a vehicle، take a vehicle take یعنی سوار شدن به وسیله نقلیه take a vehicle take away from take away from یعنی دور نگه داشتن از TAKE AWAY FROM TALK OF DEVIL TALK OF DEVIL یعنی در مورد کسی که صحبت میکنید اون یه هو سر برسه بهش میگن هلالزاده است وقتی که در موردی صحبت میکنیم کلاش پیدا میشه Talk of devils. Thank goodness. Thank goodness. یعنی خدا رو شکر. Alhamdulillah. Thank goodness. thank you miss thank you miss یعنی سپاس خانم میس اشاره به دوشیزه داره thank you miss that is absurd That's absurd یعنی yani این بیهده و پوچه، بیمعنیه That's absurd That's all right That's all right یعنی اشکالی نداره، مشکلی نیست. That's all right. That's enough. That's enough. یعنی کافیه، بسه. That's enough. That's so true. That's so true. يعني کاملاً صاحیه. That's so true. That's the end. That's the end یعنی دیگه تموم شد. That's the end. That's too bad. that's too bad yani kheli bade that's too bad the boy has to the boy has to یعنی اون پسر مجبور که the boy has to the menu please the menu please لطفا منوی غذا رو بیارید The menu please The South Pole The South Pole The South Pole. The South Pole. an unemployed person an unemployed person yani bir an unemployed person there they are there they are یعنی اونا آشن there they are this is awful this is awful یعنی این زشته کریه this is awful, this is awful. Time will tell time will tell یعنی گذشت زمان همه چیز رو مشخص میکنه همه چیز رو مشخص خواهد کرد time will tell to be all years to be all ears. یعنی سراپا گوش بودن To be all ears To be run over To be run over یعنی این زیر ماشین رفتن To be run over To breath out. To breath out. Can he buzz To breathe out. To get used to. To get used to. یعنی عادت کردم به to get used to to him and ho. to him یعنی پاسخ سر بالا دادن هم ها to make a live to make a live یعنی چرخوندن زندگی زندگی کردن to make a live. to tell a fact to tell a fact to tell a fact to tell a joke to tell a joke Any joke of To tell a joke tomorrow night. Tomorrow night, any Far Dasha. Tomorrow night. Tomorrow night. بسیار خوب دوستان یکی دیگر از درس های هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو با هم تمرین کردیم، مرور کردیم، با هم کار کردیم. امیدواریم که حتماً طبق روش تمرین بکنید، حتماً این روشی که دارید مشاهده می‌کنید رو اجرا بکنید و تکنیک‌های اون رو پیروی بکنید به دلیل اینکه رعایت و پیروی از این تکنیک‌ها بسیار تأثیر خواهد داشت در یادگیری شما و باعث خواهد شد که مفید و مؤثر یاد بگیرید. پس شما هم حتما فراموش نکنید حتما همراه با کلیپ تمرین بکنید، رونویسی بکنید، روخانی بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید موقع خوندن درس ها و عبارت ها و مقایسه بکنید با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ که منجر بشه به تقویت قوای گفتاری و شپیکینگ شما عزیزان